Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme penál do školy. Budeme potřebovat prkénko, něco čím to uřízneme, tavící pistoli, zip, něco čím to ozdobíme a flašku. Vezmeme si flašku a zhruba v půlce to přeřízneme. Požádejte o pomoc dospělého. Když to máme rozříznutý, tak si vezmeme zip a přilepíme ho takhle vnitřkem dovnitř. Na doladění si rozdělte tu a nechte zaschnout. No. Aby nebylo vidět tohle to ošklivé, tak si tam můžete přilepit pásku a ozdobit si to. Když to máme ozdobené, tak si do toho stačí dát jenom fixy a zapnout. A máme hotovo. Tak ahoj!